Když jsme tady na soutoku Vltavy a beronky pro a odebíráme tady vzorky sedimentu a vody v rámci projektu Voda živa a budeme to testovat na obsah perfluorovaných látek a bromovaných zpomalovačů. A ty perfluorované látky to se používá třeba v hasicích pěnách nebo v jako to znáte, nebo jako teflon a jsou vlastně persistentní ty látky a zůstávají v životním prostředí. Takže my tu necháme tu vodu a sedimenty odkastovat.